أهلاً وسهلاً بيكم كمل معايا الفيديو للنهاية الفيديو ده مهم جداً النهارده قبل دخول الموسم وقبل ما الطيور تضع البيض أنا بتكلم عن كل الطيور يعني عن العصافير وال... بجميع أنواعها والببغاوات قبل ما الطيور تدخل موسم الإنتاج لازم إن أنت تعمل لهم عملية وقائية ليه بقى لأن طبعاً يعني من أسباب موت الفروخ إصابة الببغاوات الكبيرة إصابة الأبوين بالأمراض المعوية مشكلة ممكن يكون عنده كوكسيديا عنده أميبا، عنده اي مرض معوي فبين، وهو طبعا بيقوم بعملية التأكيل فطبعا بينقل الميكروبات بينقل المشاكل المعوية اللي في معدته الى الفرخ الصغير فبالتالي طبعا الفرخ الصغير لا يستطيع ان يتحمل وبالتالي بيحصل نفوق وبيحصل موت لعدد كبير جدا من الفروخ نتيجة الامراض المعوية اللي بتكون عند الابوين وطبعا ما بيظهرش عليهم الاعراض لإن طبعا يعني الببغاوات والطيور الكبيرة يعني مناعتها قوية فبتقدر تستحمل بخلاف يعني الفروق الصغيرة مناعتها بتكون ضعيفة جدا لا تستطيع ولا تقوى أن تتحمل أي ميكروب ولا أي طفيليات ولا أي مشاكل معوية فتعالوا كده الأول إحنا لازم الأول إن إحنا ننضف الوعيان كويس جدا ننضف السقاية اللي بيكون فيها المية ننضفها كويس جدا لازم كل يوم كل يومين يعني بالكثير مره في الاسبوع يعني لو انت مش فاضي مره في الاسبوع تغسلها كويس جدا واحنا هنجيب فلاجيل طبعا آه في ناس بتستخدم مثلا مطهر معوي زي مثلا آه انتال مثلا طبعا الفلاجيل اقوى الفلاجيل اقوى وطبعا انا لما باجي استخدم الفلاجيل هجيب فلاجيل شراب في ناس مثلا بتجيب اقراص فلاجيل يعني انا بفضل ان انت تجيب فلاجيل شراب الفلاجيل الشراب دهوت انت هتجيب فلاجيل للاطفال يعني الجرعة هتكون ضعيفة شوية لاحظ ان احنا بنستخدم يعني هذا الدواء دواء للانسان يعني دواء بشري الفلاجيل دواء بشري هذا الدواء انا بجيبه بي يعني بجرعة ضعيفة فبطلب من الصيدلي ان هو يديني فلاجيل اطفال مش فلاجيل بقى يعني يكون يعني الفين او تلاتة لا ده فلاجيل بيكون يعني الجرعة بتاعته ضعيفة للاطفال وبحط نقطة بسيطة أو نقطتين بساط يعني مش ما بحطش كمية كبيرة. أنا بحط كمان نسبة المية، شايفين المية؟ المية بتبقى قليلة جدا. بغسل الوعاء المسقى كويس جدا وبعدين بحط شوية مية بساط جدا. بحط مية بسيطة جدا. وبقوم بتعطيش الطائر بعطش الطائر أربع ساعات. عشان أنا عايز يعني يعني لما أحط المية اكون متاكد جدا ان الطائر شرب من الميه وبعد ما بحط الميه امام الطائر طبعا بسيبها من يعني ساعتين الى ثلاث ساعات وبعد كده بغير الميه الى ميه عاديه خالص يعني ما اسيبش الميه بالفلاجيل طول اليوم امام الطائر ما ينفعش بعد ساعتين او ثلاثه برفع الميه اللي تم وضع فيها العلاج وبعد كده بسيبه يشرب ميه نظيفه انا بقوم بالعمليه دهيت يعني ثلاثة ايام بعض متواصلين وفي خلال الثلاثة ايام دمت لما بحط الدواء ما حطش اي اكل لين ما حطش اي فواكه لان الفواكه او الاكل اللين دي دوت هيؤدي الى ان الطائر يعني هيقلل شربه من الماء لما ياكل فواكه او اكل لين فبالتالي يعني فيها نسبة من المية فهتخليه ما يشربش مية وإحنا عايزينه في الفترة ديت يشرب مية عشان ياخد الجرعة الوقائية للمشاكل المعوية طبعا الفلاجيل دوت بينظف وبيساعد وبيقضي على الميكروبات وكمان هو مطهر مع قوي جدا وكمان بيقضي على الفطريات وبيستخدم ايضا في مشاكل البرد او المشاكل الجهاز التنفسي وكمان بنستخدمه كعلاج في حاله الاسهال بنستخدمه كعلاج في حاله الاسهال لانه هو مطهر معوي وهو كويس جدا فانا بستخدمه قبل دخول الموسم يعني قبل دخول الموسم لان ما ينفعش ان انا استخدم الفلاجيل يعني في وقت وضع البيض في وقت وضع البيض وما ينفعش ايضا ان انا استخدمه في وقت ان ان الابوين بيقوموا بالتاكيل ما ينفعش آه خلي بالك كويس قبل ما الموسم ياجي لابد انني اعمل عمليه تطهير لمعده الطائر. آه ده ايضا بيعالج الاسهال. هحط الفلاجيل ثلاث ايام متواصله آه وبعد الثلاث ايام آه هبدا بعد كده اريح الطيور يومين وبعد كده هرجع ثاني احطه كمان يوم او يومين. وبالشكل ده نكون عملنا عمليه تطهير معوي لامعاء الطائر عشان الطائر طبعا يبدا يعني لما يبدا يبدا يبيض ويبدا يفرخ يبدا يبيض على يعني نظافه معدته يعني نظيفة طبعا اهتم طبعا بالنظافه نظافه السقايات اه اهتم طبعا بنظافه الارضيات كل ده طبعا يعني هيؤدي الى مناعه قويه وهيؤدي الى انتاج يعني محترم جدا وصحه جيده للفروخ. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا أه وما تنسوش طبعا دعم القناه